Останнім часом почали надходити повідомлення про те, що хтось провалився під Кригу. Наприклад, той страшний інцидент, який стався під Києвом. Лід проломився під чотирма дітьми. Врятувати вдалося не всіх. Тож, 18 січня у Смілі на центральному пляжі річки Тясмен відбулися навчання особового складу 12-ї ДПРЧ спільно з Комунальною водолазно-рятувальною службою Черкаської обласної ради. Мета – бути готовими надати допомогу людині, яка провалилася під кригу, та відпрацювати злагоджені дії пожежно-рятувальних підрозділів під час порятунку постраждалих на водоймах у зимовий період. Рятувальники та водолази перевірили навички рятування людей на водоймах за допомогою спеціальних засобів, а саме рятувального круга та сани, Підручних засобів та рятувального жилета для потерпілого і рятувальника Мотузки Олександрова. Рятування постраждалого за допомогою конца Олександрова. Дуже треба обережно, бо буває, попадає в голову і людина отримує травму. Постраждалий вилазить і починає відкатуватися в сторону від майни. І на карачках потім пішов у сторону берега в тьмі блюза. Тож професіонали пояснили, що робити у тому разі, якщо людина провалилася під лід і поруч немає рятувальників. Якщо ви самі провалилися, нема кому надати допомогу. Навалиться на бровку льда грудью і так само відкатуємося в сторону на більш безпечне місто і не вставає на четвіреньках, ползком уходимо з цього міста, де ви провалилися. Підбиваючи підсумки тренувань, учасники відзначили, що були відпрацьовані усі необхідні навички, аби оперативно рятувати потерпілих на водоймах. Але рятувальники попереджають про відповідальність кожної людини за власне життя. Вода помилок не пробачає. Підсумовує, 22-й рік Смілянською пошуково-рятувальною групою було піднято 9 постраждалих. К Цей рік пройшов, поки йде без прийшов. Ну, дуже небезпечний лід. І обращаюсь до рибалок, до тих, хто віддихає на березі Т'ясміна, дуже однести серйозно, бо льот дуже поганий. Завтра у нас крещення, не планується нічого проводити, і тому просьба підтримувати порядок, бо зараз такий стан в країні.